يا جماعة اليوم حابب احكيلكن قصة قصة أثرت فيني قصة غريبة عجيبة أثرت فيني كتير المهم هي القصة قصة شب اسمه فؤاد لجأ للسويد هو وعيلته هو ومرته وولاده وبلش حياته مثل كل هالعالم اللي هاجر على السويد وبلش يتعلم لغة بلش يداوم بكورسات اللغة لأنه لما تروح أنت على أي دولة غريبة ولغتها غريبة، بأول شغلة بيعملولك إياها هي تعليم اللغة فبيبعتوك على كورسات اللغة فصار يروح فؤاد على كورسات اللغة عن طريق كورسات اللغة بلشت العالم تعرف على بعضها بلشوا يصيروا أصدقاء وبلشت الزيارات بيناتهم بلشت الزيارات بين العائلات يعني صار عنده معارف وأصدقاء ومن بين هالأصدقاء واحد اسمه وسام هلا وسام شب منيح كشخص شخص منيح محترم درس اللغه واتقنها حتى صار يشتغل مترجم على عكس فؤاد اللي كان شخص كسول وكان يحضر كورسات اللغه فقط للتسليه والضحك المهم بلشوا يزوروا بعض وايدت العلاقه بيناتهم وبين زوجاتهم كمان وكانوا اصدقاء مرتاحين ومبسوطين لبعض هلا وسام مثل ما حكيت لكم كان شاب محترم ذكي مثقف درس اللغة هلا بالنسبة للغة أي درسها وعلى عكس فؤاد اللي ما بيعرف يحكي أبدا اللغة كان شخص متسرع ومفكر حاله إنه عطول صح وعطول بتفهمان شي بيفهم فيه ما بيفهم فيه بيحكي فيه هلا وسام كان طبيعي بالنسبة يعني له يعني الشغلات هي بالعكس كان يصحح له ينصحه يعني بكل أدب واحترام يعني كيف كان يساعده كان يروح معه مثلا الدوائر الحكومية يترجم له يجي بوست أو بريد كمان يفتح ويترجم له ومن يعني خلال خبرته كشخص مترجم ومتعامله مع الدوائر كان ينصحه ويقول له شو هلا فؤاد بلش حس حاله انه على طول بحاجة بيسان. كل ما تصير معه شغلة كل ما بده يروح مشوار كل ما بده يشتري شغلة مثلا يشتري سجادة يشتري غزانة يتصل بوسام وياخذ رأيه. لدرجة إنه لما تصير مشكلة أو خناقة بين فؤاد وزوجته يتصل فؤاد بوسام ويشكي له وبيحكي له عن المشكلة. يعني صار ويسام كأنه واحد من العيلة. بتعرفوا أنتوا الواحد لما تصير مشاكل بينه وبين مرته ما بيحكي لحدا بتضلها المشاكل جوات البيت. بس هذا الشخص لأنه كان قريب كثير كان يتصل فيه ويحكي له. هلا وسام لما يسمع الحكي هذا كان يحس إنه لازم يزوره يزوره عفوا ويجي لعنده. ويطري الاجواء يعني ويصالح بيناتهم هلا بهي الفتره طبعا مرت ايام الفترة فؤاد كان قاعد بالبيت لا عم يداوم بكورس لغه لا عم يشتغل ولا عم يساوي شيء على طول قاعد بالبيت او مع وسام فكان وسام لما يزوره يفتح معه الحديث اللي على طول بيفتح ينصحه يتعلم اللغه يقول له تعاب على حاله طبعا الزوجات يكونوا قاعدين يعني زوجة وسام وفؤاد قاعدين معهم عم يشاركوا الحديث، عم يسمعوا ويشاركوا الحديث. بس مرة من المرات خلصوا حكي مثلا تأخر الوقت راح وسام زوجته على البيت. ضل مين؟ ضلت، ضلوا فؤاد ومرته. تبلش مرته لفؤاد ليش ما بتشتغل؟ ليش ما بتتعلم لغة؟ على طول قاعد بخلقتي، على طول قاعد بهالبيت. روح اطلع شوف العالم، تعرف على العالم ليش ما بتكون مثل فؤاد، عفوا ليش ما بتكون مثل وسام؟ عميل مثله لك تعلم منه عيب عليك يعني على طول قاعد بالبيت العالم تضحك عليك طبعا هو مو فارقه معه، فؤاد مو فارقه يعني كشخص لاجئ عم تجي مساعدات من الدوله قاعد آه آه. ولا على باله بس اللي كان ياثر فيه هو كلام زوجته انه ليش ما تكون مثل وسام؟ إنه يقعد يفكر بينه وبين حاله إنه ليش وسام أحسن مني؟ يعني بالعكس أنا أحسن منه مع إنه وسام أحسن منه بس فؤاد هيك تفكيره إنه لا هو أحسن الكل أحسن العالم. فيقعد يفكر إنه ليش وسام أحسن مني؟ ليش مو أنا أني يعني أحسن منه؟ فمرة بأحد الزيارات وهاي كان فؤاد متعرف على شاب جديد اسمه طارق. فلما فات وسام لعند فؤاد شاف طارق عرفه على فؤاد عرف طارق على وسام عرفن على بعض وكمان صاروا اصدقاء وكمان يحكوا بنفس السيره يفتح وسام يتقصد وسام يفتح نفس السيره يعني اللي بالنسبه لفؤاد صارت سيره ممله فشو يحكي يحكي عن اللغه والشغل الشغل واللغه ويقول له ما بصير تضلك قاعد تعلم اللغه تعتمد على حالك مو كل مرة أنا بدي روح معك مع أنه أنا بروح مع عندي بشكلة بحب ساعدك كذا بس يعني أنت كشخص لازم تعتمد على حالك قام شو قال له فوق قال له أخي أنت ليش تضلك تتعب حالك معي ليش ما بتعمل أنت مثلي أنت أقعد بالبيت وبيصلك الراتب لعندك وبيت قاعد فيه وامورك بخير يعني ليش حتى تتعب حالك وتجي تتعب العالم معك؟ فشو قال له وسام؟ قال له يا اخي قديشك فاشل، عم يحكي قدام طارق الشب الجديد. قال له انت قديشك فاشل، قديش تفكيرك سلبي، يعني شو هالراتب اللي دوبه يكفيك اكل وشرب. وبعدين معك وقت محدد يعني بالاخير انت اجباري بدك تعتمد على حالك، يعني الدولة رح تضل تساعدك لوقت محدد بعدين انت بدك تعتمد على حالك. لازم بالبداية تتعلم اللغة وتشتغل أول شيء تتعلم اللغة وبعدين تشتغل، أحسن ما انك قاعد على خناق مع مرتك هذا حكي شو قدام طارق بس ضحكوا يعني كان الحديث ما كثير جدي يعني عم يحكوا يضحكوا الجماعة كانت عادة شباب بس طارق شو قال قال كل واحد إله تفكيره الخاص كل واحد بيعرف مصلحته يعني مثل اللي عم يحاول يخجله لو يسام إنه خلص سكوت يعني بين إنه فؤاد مزور ناس عم ضحك هون يعني عجبه حكي طارق لا هيك مين كي يصف معه قام شو قال قل له يا أخي إذا شفت عالم عم تغلط حتى عالم غريب اللي كانوا يجوا عندي مثلا على مركز مشهور كنت أنصحه أنه أنه تعلم اللغة أهم شيء يعني عالم بعرفها ما بعرفها بنصحه بهذا الشيء فكيف هو قام شو طارق قال له خلص تركه على راحته يعني بالنهاية هو بيعرف مصلحته وبيعرف شبته يساوي هلأ وسام ليش كان عم يحكي كتير بيهلو إن الواحد ممكن يحكي فيها مرتين ثلاثة بعدين يمل خلص يتركها ما عاد بس أحيانا كانت مرته لفؤاد تيجي لعندهم على البيت تيجي لعند زوجة وسام وأحيانا يكون وسام البيت فهي تطلب من وسام تقول له احكي مع زوجي اقنعه قل له يشتغل قل له يتعلم اللغة إذا أنا بدي أروح مشوار بدي أخذك لإلك معي مو معقول لما قدام سارة مثلا مرته لفؤاد تروح على دكتور الأسنان فؤاد وطارق يروحوا ثلاثة على دكتور اسنان خاصة هلا كورونا يعني كمان صعب يفوتوا ثلاثة على دكتور اسنان فتلبية ل يعني طلب زوجته انه كان كثير يحكي بهي السيرة اشتغل ساوي هيك عمل هيك لأن العلاقة لا يعني بين عائلتين كانت قوية ما قلت لكم صاروا مثل الأهل حتى أحيانا هي تتصل فيه وتقول له صايرة مشكلة وفواد جاني تعال لعنا يجي ويحاول يحل المشكلة. هلا هو بلش فواد يقلل زيارات لعميسان. يعني يحاول باي يخف العلامة خلاص مل الحديث يستاهل لأنه عنجد كمان كان يغار ما العجب عشوه ولا ما عاد عجبه الوضع وخاصة صار صارت علاقة قوية مع طارق، طارق شخص قريب منه وكمان متزوج. هلا بالفعل لو لاحظ وسام أنه صار يشوف فؤاد معنا بالتسلف ولما يشوفه بالطريق يعني يحكوا مع بعض كلمتين يعني هيك يسلموا على بعض بالطريق وهو ضرب كل شيء. فحس هو كمان طلب من زوجته وسام طلب من زوجته انه خلاص انت كمان لا عاد تتصلي بمرته عفوا بمرته لفؤاد خلاص اذا هو ما بده يحكي معنا خلاص انا او اذا بده يخفف خلاص خلص لانه فؤاد حبه لطارق انسجم معه وخاصه طارق كان يسايره بكل شيء ويعني كانوا يعتمدوا على بعض يساعدوا بعض كمان فؤاد ما كان الشخص العديم الفائده ابدا برا يعني كان احيانا له مرقت الأيام على الحالة طبعا صاروا يشوفوا بعض بالطريق يسألون مع ما حكيتلكن عادي يعني مانن متخانين هن فقط العلاقة خفت شوي <تصفيق> بيوم من الأيام كالعادة عادة رجع فؤاد خانه مع مرته كانت مشكلة كبيرة هالمرة لدرجة أنه مرته تركت البنت وطلعت العلاقة ضعيفة مع وسام ومرته فلوين بدها تروح هي راحت لعن طارق طارق كان بالبيت وفاتت لعندهم صارت تحكي لهم عن المشاكل وصارت سبعة زوجها وصارت يعني مشكله كبيره كانت راح طارق اتصل بفؤاد طلب منه يجي لعنده قال له تعال لعندنا على البيت وخذ مرتك صالحة يعني وخذها وشوف شو بدك تساوي تجادلوا شوي واخر شيء ما قبل فؤاد يروح قال له هي بدها تجي وهي ما عم ترضى تروح فقال له طارق اخر شيء خلص اللي حتنام عنا هي اليوم بكرة الصبح انا نجيبا او انت تجيبين عنا فقال له فؤاد ماشي هل... <تصفيق> والله وثاني يوم راح فؤاد على بيت طارق مش عين صالحة و ما حلو يتركاني عندهم فراح وجابا عفوا راح لعنهم على البيت صالحة إنه بمناسبة الصلحة يعني انه نزلوا على ستوكهولم يتسوى قوي يغيروا جو يطلعوا مشوار حلو يعني هلا استوك بعيد عنه حوالي ثلاث ساعات فراحوا طلعوا بسيارة طارق وراحوا على استوك هون تسوقوا ومبسطوا وطلعوا من جولخنا اللي هن فيه والمشاكل ويعني خلص خلصوا وصار لازم يرجعوا هلا عالطريق طارق صار يشغل أغاني أغاني رومانسية وحب. فصارت كل ما تطلع غنية حلوة هيك رومانسية يطلع هو يعني يطلع بالمراية تيجي عينه بعين سارة مرته لطارق مرته فؤاد عفوا هلا الوضع شوي طبيعي يعني الواحد لما بيتطلع بالمراية أحيانا بتضرب عينه بعين الشخص اللي قاعد بس لأنه الطريق كان طويل كانوا ساكتين هن بس هيك تطليعات صغيرة يعني ممكن ما يكون لها معنى يعني أنا بصراحة سارة هي اللي عم تحكي لي القصة أنا عم بحكي فهي قالت لي وقتها ما كنت حاسه على شيء. بعدها صار كل يوم يعني رجعوا على البيت ووصلوا، الامور كانت طبيعيه بالسياره بس هيك تطليعات صغيره. وبعدها صار كل يوم هيك يجي لعندنا على البيت يقضي وقت، يقضي وقت طويل مع فؤاد، مع فؤاد ومرته يضلوا قاعد بالبيت كمان صار التاني مثل كأن واحد من العائله. فمره كان طارق عند فؤاد بالبيت. ومرته لمرته لفؤاد ساره بدا اغراض من السوبر ماركت فطلبت من فؤاد ينزل يجيب اغراض طبعا حينزل هو وطارق بس أنا عم تطلب من زوجها هي قالت له بدي كذا وكذا وكذا انزل جيب لي هم من السوبر ماركت وطبعا لازم تطلب منه هالطلب شي عشر مرات لحتى هو ينزل كونه شخص كسول وعنده النزله على السوبر ماركت عنده النزله يشوف البريد تحت مشوار بعيد يعني اذا ما حدا اخده ما بيروح تطلب منه تطلب منه عم اخر شيء مل طارق قال تعي إلا شو بدك غراض انا نازل جيبه ونخلي جوزك قاعد بالبيت طلعت هيك قالت له ماشي بدي هيك وهيك وهيك وطبعا اخذ مصاري وراح جاب الاغراض ورجع فس بس لما رجع لقاهم متخانين كالعاده بس هالمره متخانين يعني مبين مشان شو يعني ما حلو طارق يروح يجيب لي الاغراض أنا عم بطلب منك لك يعني أنت اللي لازم تروح تجيب أغراض لبيتنا فلاقاهم كمان متخانقين بس يعني متخانقين وفاتحين سيارة قديمة وكبرانة بس كانت أول مرة يعني بتقول له طلقني مشكلة كبيرة قال له طلقني خلاص واتركني ما عاد بدي طارق عم يسمع يعني طارق فات وضلوا عم يتخانقوا هون طارق شاف المشكلة كتير كبيرة فطلب منها تروح لعند مرته تروح لعند مر طارق يعني هلا إلى لعندنا على البيت، روحي لعند مرتي، عيدي معها وهدي حالي. انا لحظة مع زوجك، شوف شو القصة وإن شاء الله بنحلها. قالت له هالمرة ما في حل، خلاص أنا بدي أتطلق. <تصفيق> المهم راحت هي وضل طارق عند فؤاد. قعدوا يحكوا ويحاول طارق يصلح المشكلة. حكى كثير بس المشكلة إنه فؤاد مصر <تصفيق> وصر انه الحق معه يعني خلاص بدها تطلق تطلق اي ان شاء الله عمره يعني المشاكل كثرت يعني انه من وقت ما بحكي لكم قصة ولكم مشاكل مشاكل فعنشت كانت حياتهم دعته طاق يعني حياة مملة حياة كله اخناها حياة تأثرنا بس هو عم يحكي هيك يعني انه معصب انه تروح تطلق ما مشي الحال ناموا والله ببيت فؤاد نام طالع عن فؤاد بعدين ثاني يوم الصباح فهو راح طالع على البيت ليحكي مع ساره يهديها مشان ترجع على بيتها لانه مو معقول تضل قاعده عند ابن البيت فهو عم يحكي معها صارت تفتح له سياره قديمه وتقول له بيضربني بيضرب الاولاد ما بيشتغل على طول بالبيت يعني حياه ما عاد فيه تتحملها فهو اصر عليها يعني عم يحاول خلاص في كثير زلمات اسوأ من هاي في كثير ازواج اسوأ من هاي يعني اذا هي مشكلته انه خلاص ممكن مع الوقت تنحل فطلبت منه نفس الطلب اللي طلبته من وسام قالت له يا طارق شان الله قناعه زوجي قناعه زوجي شويه تغير اذا ما بده لغه خلاص يتعلم عفوا يشتغل يطلع يصير مثل العالم اللي عم تروح وتجي تروح وتجي يعني تطلع خطوات تكون حياه طبيعيه يعني فطارق هون تعاطف معها كثير يعني حس انها مظلومه يعني كتير كثير وحكت له كثير قصص قصص اساس ما كان بيعرفها فشو قال طارق؟ الا والله انت مظلومه بحياتك وعن جد بتستاهلي واحد احسن وعم تطلع فيها بحزن الا بسمع له شيء يعني تحمليه فهون يعني صارت تحكي له هي كيف بالضبط تضربها وايمتى كان يضربها وكيف يعاملها و... طبعا هي يمكن كانت عم تزوج شوي هو كل ما تحكي تعاطف معها اكثر بس بنفس الوقت يحاول انه يسايرها ويهديها ويقول الامور طبيعيه بس يعني هو بينه وبين حاله يمكن شاف انه الوضع لا يطاق لا لا يحتمل فشو اللي اخر شيء هالمره ارجعي واذا رجع يعني ضل على هالحاله كان عم يضربك او الحاله اللي انت مالك تتحمليها انت اول شيء انا بحاول معه انت حاول معه اذا ضل هو هيك خلاص طلقي، يعني طارق الا اذا ضل هيك طلقي يعني قد ما حكيت هي ما عاد لقى هو طريقه يرجعها فيه فا كمسايره كمان لها هالمره رجعي واذا ضل هو نفس الحاله طلقي بس هلا هل رجعي يعني مشان العالم حكي العالم مشان الاولاد المهم اقنعه رجعت هي على بيتها وقعدت معه حلوا الخلاف يعني مثل العاده واتفقوا على اساس انه يغيروا من طريقه حياتهم لانه يعني كانت مشكله كبيره اول مره بتوصل فيها للطلاق وهي فحكى هو انه خلاص بدي اغير طريقه حياتي وبدي بتغيري. لكن هذا الزلمه يعني بيحكي شيء بالليل مثل ما بيقولوا كلام الليل ام. شو بيحكي بالليل بيناسب والخلافات ترجع وتكبر انا يعني طبعا عم بحكي لكم باختصار يعني ما مشي الحال، ضل هو مثل ما هو والخلافات والمشاكل ترجع يتصالحوا ويتخانقوا حياة يعني ما تقدر تتحمل هي فراحت اتصلت بطارق وخبرته انه عن جد بدها تطلب بدها طارق يساعدها بالطلب فطارق الرفيق فؤاد يعني صعب عليه شوي انه يساعدها بالطلب بس طلبه شوي كان غريب بس كمان بنفس الوقت هي ما مالها حدا بيسام صار بعيد بيسام كان ممكن تعتمد عليه لانه بيفهم كمان بالقانون صار بيعرف كل شيء، بس بيسام بعيد فلجأت لطارق فبعد ما حكت مع طارق وهي عم تقول لك خلص لاقي لي طريقة بدي اطلقت سألها طارق قال لها إذا أنتي اطلقت طيب وين بدك تروحي بعدها؟ شو بدك تعملي بعدها؟ أوكي ممكن الدولة تعطيكي بيت في حال اطلقت بس بعدين كيف بدك تكملي حياتك؟ ناوي تتزوجي؟ انه في لا تزعمي مني يعني كان عم يحكي معها قال انت في شيء ببالك انه؟ قالت له لا ما في ابدا اي حدا ببالي مع اني معروف السؤال في شيء ببالك يعني في حدا عم تحكي معه؟ هي ما كانت عم تحكي مع حدا بس خلص قرفت فشو قال لها هو؟ قال له طيب اذا اطلقتي بتتزوجيني لألي؟ هلا هي إيه فكرته عم يمزح قالت له انت وين انا وين انا هلا بدي اتطلق. قال انا عجل عم بسألك. اذا طلقتي بتتزوجيني لألي انا عن جد حابب اتزوجك. قالت له هلا اين اتطلق وبعدين بشوف شو بدي ساوي. بس اكيد ما حتزوجك. هلا هي إيه يعني وين يعني اللي فكرته عم عبيمزحه. كانت يعني عم تحكي معه عادي انه يعني اكيد ما حتزوجك يعني وبضحك. فكرته يمزح، وقالت له انت يعني وين وانا وين. من هذا؟ رجع الا. الا شوف يا بنت الناس. انا عم بحكي وبكل جدية. عم بحكي انه انا بدي يتزوجك. اولا يعني هي بنت حلوة الا انت حلوة. وزوجك واحد غبي. وما عارف او ما بيعرف كيف يعاملك وما عارف يحافظ عليك. وعم يفرط فيكي لانه انا عايش معكم وشايف لو ما شايف ما بيلك بس عنجد انت بتستاهلي حياة افضل وعنجد اذا بتزوجك انا راح اعوضك انا الحياة اللي عشتيها معه يعني صار يقنعها ويحكي ما فات معها بمواضيع هلا هي عم تسمعه خلص هو ما يعني عم يمزح عرفتي انه ما عم يمزح هذا مو كلام ما عم يمزح فعم تسمعه وهي مصدومة من كلامه يعني من جهة هي بحاجته من جهة هو رفيق جوزة. الجهة عم يطلب منا طلب بالنسبة لإلها بالوقت الحالي مستحيل يعني كان صدمت يعني لسا هلا عم يحكي له فما عرف يعني عفوا هي ما عرفت شو بدها تعمل انه فقالت له لا ما بدي اتزوج يعني هيك بسرعة ما بدي له بس هو ضل يحكي ما عاد بده يعني خلص الواحد متى ما فات بهالحديث هذا ما عاد قدر ما عاد بيقدر يتراجع بيخاف تحكي زوجها بيخاف تحكي للعالم طبعا بهذا الشيء فهي لا خافت إنه قالت له إنه خلاص سكر على السيرة إنه حاولت إني أحكي معك أطلب مساعدتك بس أنت يعني ما تفكر بشيء ثاني فقررت هي إنه حسبت كتير حسابات لأكثر من سبب خافت كتير وصارت بدها تصلح ال... الخلاف بينها وبين زوجها فؤاد بدها ترجع لفؤاد دغري حست انه في شي غلط عن يصير انه اللي بتطلع هيك بده يصير فيا لا برجع لزوجي احس افضل لي فبالفعل حكت مع فؤاد وصارت هي هالمره بدها تصالحه هي بدها ترجع لعنده على البيت وبدها هي بقى عن جد هلا صار في سبب يخليها ترجع خليه يتغير بس طارق كان حاكي كل شيء هي اوكي حقت مع زوجها ورجعت له وصاروا صحاب بس طارق كان حاكي كل شيء حكى كل شيء بقلبه ما خلى شيء قال لها انه بحبها قال لها قد ايه صعب عليه يشوفها مع فؤاد حكي حكالها كثير حكي فرجعت هي على بيتها نعت فؤاد وما حكت شيء لفؤاد لا يقضل طارق عم يزورون بس هالمرة يعني ما عاد صار يزورون مشان فؤاد صار يزوره مشان يشوف شو الترتيب شو الحكي اللي صاير نظرة فؤاد كيف وبنفس الوقت كمان مشان يشوفهم بس هارم انه الوضع طبيعي امور طبيعية ما... فصار كل مرة يجي لعندهن ينظر له نظرات هيك يعني نظرات اعجاب نظرات يحسسها فيها يحسسها انه هو يحبها طبعا دون ما ينتبه فؤاد مرة يحط ايده على قلبه، عم يعمل له حركات حب وقرار، هي كانت تنظر له هيك باستسخاف انه انت يعني تطلع عليه هيك شوي شوي هيك تأشر له تقول له دير بالك انه خلص صارت تحاول انه ما تطلع فيه مشان ما يتطلع فيها شي تطليع يعني ينتبه فؤاد يعني ما تعطيه وش وهو هيك كان يعني مررت الأمور يعني طبيعية مو انه طبيعية بس يعني ما حدا انتبه، الأمور بخير فمرة كان فؤاد عنده موعد عند دكتور اسنان، مواعيد دكتور اسنان هون كثيرة يعني دايما دائماً العالم. المهم اتصل بطارق قال له عندي موعد تعال معي. بس هالمره طارق قال له يعني تحجج قال له انا عندي كمان موعد وما بقدر اروح معك. ف شو بده يعمل فؤاد؟ بده بالفعل حمل حاله فؤاد وراح لحاله. فؤاد فطارة بيعرف انه هلأ فؤاد عند الدكتور راح اتصل بسارة ورجع يحاول يقنعها انها تطلب يعني شوفوا تحول من شخص كان عم يصالحهم شخص صار يقنعها بالطلاق طبعًا هي ما عم تقبل عم تقول له ما بدي مشاكل والله يخليك خليك رفيق للعيلة خلينا اصدقاء ما بدنا مشاكل ما هو لا ما يقبل ويصر على طلبه ويحكي لها عن مشاعر واتجاهها. وعن كل الشيطان. فزود بالحكي لدرجة إنه هي سكرت الخط بوشه قبل ما تطلب يعني قبل ما تسكر الخط بوشه قالت له إنه خلص شيل هالفكرة من راسك نهائيا لا عاد تفتح معي لعندي لا عاد تتصل بدك تجي لعندنا على البيت تجي كصديقة أهلا وسهلا غير هيك لا وسكرت بوشه طبعا هو ما تحمل هذا الشيء. وفؤاد عند دكتور الأسنان يعني ما كان من شوي طالع البيوت قريبة على بعض أحمل حاله وراح لعندها على البيت دق الباب فتحت له الباب هجم عليها دغري وحضنها يعني انه بحبها هلا بحبك كذا ما لح اتركك وما لح اتخلى عنك وما لح اتركك تطيري من ايدي وبدك تتطلقي فكمان هي بعدته عن حاله وقالت له روح انه إن شو بدك تفضحنا انت الولاد بالبيت صارت ترجاه انه روح هلا بروح بس لما اتصل فيك بتردي يعني هي شو بدها تساوي وهي قررت بالاول صار اتصل فيها صاروا يحكي كل يوم مع بعض على التليفون بلش يعني صار ياثر فيها عن جد كل يوم كل يوم عم يحكوا وهي لقت انه اذا بتتسكر بوش حيجي لعندها عالبيت البيت ممكن تصير مصيبه بهالحاله فقالت الحكي على التليفون لسه هو صارت تحكي معه على التليفون من خلال المكالمات صار ياثر فيها صار يحكي لها يعني حكي تهبل البنت تسمعها نفس الوقت الوقت اللي هو عم يحاكيه رجعت المشاكل بين فؤاد ومرته. كمان صارت مشكلة كبيرة. كمان مرته تركت البيت. لكن هالمرة تركتهم مشان تشوف طارق. يعني تماكن لكم استر فيها. وهي لما تترك البيت لح تروح لعند مرت طارق. يعني لعند طارق عالبيت. يعني طارق بالبيت حتشوفه. فتركت البيت مشان تشوف طارق وهي مقررة أن تطلق بعد ما طارق ما انسار فيها فصار بده تشوف طارق تتفق معه على كل شيء فتركت البيت والله وراحت مع طارق لا عفوا لما تركت البيت وطلعت كانت متفقة مع طارق طارق كان عم يستنها براته هلا فؤاد شو بيعرف إنه هي رح تروح لعند طارق لكن هي كان مدفعه مع طارق وطارق كان مستناها برني قريبه يعني قدام البيت قريب عالبيت البيت فراحت هي طلعت معه وراح اخذها على بيت أخته كان في بنيته انه يعمل شيء بقى نعمل اول شيء نطلع عند البيت اختي وبعدين نشوف شو بنساوي فلما وصلوا على البيت حاول انه يفوت معها عالبيت البيت فهي هون اصرت انه يا بتطلع من البيت يا اما بيطلع حتى هددت له انه ممكن طيبت. الاخطرة طارق كانت مسافرة زيارة هي وزوجها عن وممكن بينامو. المهم طلع طارق برات البيت وضلت هي ببيت الحالة. رجع طارق لعند فؤاد على اساس ما بيعرف شيء. دق الباب والله فات عن طارق. ما فؤاد عفهم له فؤاد كل شيء. قال له صارت مشكلة وطلعت فيه وممكن هلا استغرب طارق كتير قال له هي ما راحت لعنا يعني هي مالها موجودة عندنا بالبيت قال له فؤاد لعندنا شلون له موجودة عندكم قال له مالها موجودة يمكن راحت لعند وسام استغرب فؤاد قال بس معقول يعني اتصل بوسام وسأله وسام قال له لا ما عندنا طار عقله فؤاد وين عندك وين راحت قال طارق لفؤاد قال له يعني وين بدها تروح اكيد هذا وسام واحد كذا. تكون راحت لعنده على البيت وقالت له لا حدا أنه أنا عندك في البيت فتاني يوم الصباح أنا عم حاول اختصر كثير فالتاني يوم الصباح اتصل للطارق بحسارة ألا تحمي حالك وتروحي لعند بسان تمام لأنه يعني أختي بده ترجع عدي قال ألا بتروحي لعند بسان هي ما بعرف يعني قالت ما بدها تجي ياخذو تلاقيه، حملت حالة وراحت عند وسام. طبعا مرته لوسام بالبيت، لان انا لما اقول راحت لعند وسام، يعني راحت على بيت وسام بالبيت. وهي صديقة العيلة. راحت وعادت عند وسام، وتحكي له يمكن القصة. بس بهالاسناء راح طارق لعند فؤاد وقال له وصلني خبر مؤكد انه مرتك عند وسام بالبيت، ومثل ما قلت لك وسام عم يكذب، شوفوا قديش هالزلمة بين حلال يعني. طلب منا تروح لعند وسام بنفس اليوم مع انه هي قبل بيوم كانت عند بيت اخته بس هو بدو يقنعوا يقنعه لفؤاد انه لا من امبارح هي كانت عند وسام ما بعرف ليش عم يعمل هيك كان فحملوا حالهم الاثنين وراحوا لعند وسام دقوا الباب وفاتوا قبل ما يحكي وسام اي, اي شيء لسه عم يقعدوا قال له فؤاد له ليش ما بتحكي انه مرتي عندك؟ ما بتعرف انا قلبي ما يعني الان عليها قلبي مشغول كذا قال له قال له لسه اليوم الصبح اجت لعنا أما طارق غمز لفؤاد قال له خلص يعني لا تدلني فقال له نادي لها ساره فأول ما اجت ساره طارق قال له لك مو عيب عليك تطلعي من البيت وتيجي لهون وما تخبري زوجك زوجك لازم يعرف يعني اذا بتساوي مشاكل على رجله لازم يعرف هو. انت وين هون هي بلشت تبكي قلت له انتو ما بتعرفوا بتقول الكل انتو ما بتعرفوا قد ايه لا بده يعني يشتغل ولا بده يشتغل لا بده يعني ادرس ولا بده يدرس ولا بده يعمل شيء دائما قاعد بهالبيت على خناق ومشاكل خناق ومشاكل قالوا سامي يا جماعه خلص افرطوها يا جماعه خلص لأ أنت رح تضلوا هيك لازم تلاقوا حل لمشكلتكم انتو لازم تلاقوا حل يعني جذري شو قالت قالت خلص ما بقى بدي ضل ولا بدي اعيش معه خلص انا مرا بدي اطلق ما عاد قدرانه على هالحياه ففؤاد عم يقول بلا جنان انت شو عم تحكي وكذا وهيك آه عم تقول له بدي اطلق قال لك حاج تحكي احسن ما اطلعك عن جد قالت له انا بدي اطلق عن جد ولا فارقه معي فاجتهم هون مرته لوسام اخذتها يعني ثاني حيضربها اخذتها فوتتها لجوا وقالت له وسام احكي هو مع طارق او خليه فقعدوا كان الجو متوتر كثير يعني بين الثلاثة، قعدوا ثلاثة وصاروا يحكوا ليوصلوا لحل، كان طارق كثير عم يحاول يعني بتعرفوا كان كثير عم يحاول إنه يصالح بيناتهم بس هو بنيته ما بده بس قدام وسام وفؤاد عامل حاله عم يعمل خير وبيوصل لكن ما مشي الحال وراحوا وبقيت سارة عند ولد عن وسام وبقيت عند ولد راحوا لعند فؤاد وقعدوا كمان كملوا حكي بالسيره لكن من دون نتيجه. مرق كم يوم على الحالة مشي ثلاث ايام اربع ايام وساره عند وسام. فمره كان وسام عم يحكي مع ساره ما يقول انه طولت شغلة طولت كثير عيب هيك انا ما عاد في اتحمل حكي العالم، العالم بتفكرني انه انا عم شجعك على الطلاب. لازم ترجعي لعند زوجك، لازم تلاقي حل. أو إذا بدك تطلقي إيه؟ رجعي لعند زوجك كمان الا نفس الحكي لاقي حل ما لقيتي حل قولي لزوجك نفسه يدبر لك بيت يروح معك مثلا عند الدوائر الحكومية مشان يعطوكي بيت تقعدي فيه بس بهالوقت أنتِ ما لازم تضلي قاعدي عند العنى. فهي حست حالها أنه تقيلة مش بدها تساوي عن جد حكيه صح فما كان إلها أنها تروح لعند طارق تصلت بطارق وسألته أنا بدي أروح لعندكم شو عملتي لا بهيك حاله الواحد ما بيقدر يستقبل المراه لانه مثل ما حكى قصارا العالم بتفكروا انه هو عم شجعه على الطلاق فشو قال لها طارق؟ قال لها على بيتك عند فؤاد لبين ما نلاقي مكان تقعدي فيه او لبين ما نلاقي حل لبين ما نلاقي يعني طريقه لنعرف شو بدنا نساوي. اقتنعت هي طبعا ورجعت فلما رجعت كانت كان في محادثه بينه وبين طارق على يعني الواتس. هلا هي إيه كانت تحكي معه على الواتس، وكانت على طول تمحي المحادثات ولما رجعت هي ببالها انه خلص هي المحادثه محادثتها مع طارق وطبعا فؤاد بده يعني يشوف جوالها لانه هو يعني كل وحده تتطلق تطلق فبيقولوا انه في شيء ببالها يعني انه فيعني كان هو شاكك شوي انه ممكن يكون في شيء عم يعني تحكي مع اختها عم تحكي مع حدا عم يشجعها على في واحد ما في واحد يعني الواحد هيك بيقول له شوفي يطمن فمسك جوالها وشاف محادثة مكتوب فيها كلمتين بس، المحادثة من رقم غريب، لأنه طارق كان عم يحكي معها من رقم جايبه خصوصي مشان ما شو كان مكتوب بالمحادثة؟ يعني ما في غير هالكلمتين، كان مكتوب امحي المحادثة، يعني بالمحادثة كلها مو مكتوب غير امحي المحادثة، يعني مبين إنه كانت عم تحكي مع شخص، والشخص بنهاية المحادثة طلب منها تمحي ويمكن بحكم العادة هي كانت كل ما تحكي تمحي المحادثة طبعا الشيء بياخذ وقت فبين يمكن ما هي محت كان هو بعد وكانت هي مسكرة الورث ما انتبهت فظلت هي الكلمة موجودة فسألها انه مين كاتب لك امحي المحادثة؟ قالت ما, ما بعرف ما بعرف مين كاتب قالت يمكن انت بعت لي امحي المحادثة قال لها كيف انا بسألك مين باعت لك امحي المحادثة عم يحكي معصب على بقل لك ما بعرف مين بدك تحكي ما بدك تحكي الموم اتصل من جواله على هذا الرقم هو من غبائه اتصل من جواله لو انه اتصل من جواله كان ممكن يعرف لكن اتصل من جواله <تصفيق> لما اتصل على الرقم الغريب هاد ما حدا رد رجع الا ما ماشي رجع اتصل ولا حيرده يعني اتصل مرة ثاني لاخر ايش التغطيه اتار ايش رقم فؤاد عم يدق على الرقم الثاني طار عقله فأسكر الجوال دغري وهي ما حكيت فأسكر الخط صار خارج التغطية وهي ما حكيت فصارت مشكلة كمان كتير كبيرة لكن هالمرة يعني السبب واضح يعني قبله كانت تكون الأسباب صغيرة مشان المصروف مشان القعدة مشان ممكن البخل مشان مشوار لكن هالمرة يعني سبب المشكلة في حدا عم يحكي معها وطالب منها تمحي المحادثة والشخص هاد ما رد على تليفون فؤاد. فصارت مشكلة كبيرة ومن شدة المشكلة طلب منها تطلع برات البيت. أخذت جوالها هي وطلعت برات البيت واتصلت بطارية حكت له شو صار. فطارق جن قال لها بتحملي حالك وتروحي لعند وسام، دبري حالك روحي لعند وسام. ما لازم تجي لعندنا. فراحت هي لعند وسام وحكت له وسام وقالت له هيك, هيك هيك صار، فسألها وسام هلا مين الرقم هذا؟ قالت له هي أختي. تحكي معي من سوريا بس كانت عم تقولي طلقي وهيك وما بدها حدا يعرف او ما بدها جوزي يشوف المحادثه فكتبت لي روحي المحادثه قلها طيب طالما اختك ليش ما ردت على الجوال؟ قالت له قالت له وسام قالت له ما بدها يمكن فكرت هي انه شافت المحادثه كلها فما بدها يتصل فيها ويسأل ليش هيك عم تحكي فاوسلان بين اللي اقتنع وما اقتنع نفس الوقت راح حمل حاله وراح نعرف وكان يعني عنده طارق يعني بهذا الوقت. فحاول وسام يشرح الموضوع لها قال له هذا الرقم رقم اختك. وهيك هيك هيك هيك صار. فقال له اذا اختها ليش ما ردت؟ ليش ما رجعت تتصل وفهمت؟ ليش؟ دي بتتصل اختها فيني من نفس هذا الرقم. قال له يمكن ما حبيت، يمكن خجلانه منك. يعني في لها اسبابها. حكوا كتير وما اقتنع فؤاد بالحكي هلا بهي الأثناء طارق حول المكالمات أخذ طبعا حكى معها وأخد رقم أختها وهي حكت مع أختها وحول المكالمات من الرقم هاد الجديد على رقم أختها مشان إذا اتصل فؤاد ترد أختها لكن فؤاد ما عاد اتصل بالرقم خلاص اقتنع إنه الرقم صار خارج التغطية أنه اتصل كتير بهداك الوقت وعرف انه الخط خلص اتسكر وقال يمكن الرقم انكسر أو شيء ف مثل ما قلت لكم يعني ما اتصل طارئ وسام لانه انا ما بعرف يعني حكى مع وسام كمان ما مشي الحال ما اقتنع طارئ لانه يعني وسام حتى هو وسام نفسه ما كان مقتنع بالمشكله بس كان عم يحاول يعني انه يحلل المشكله المهم على مرتين ثلاثه يجي لعنده وسام يكون طارئ وهذا فؤاد ما عم يتصل بالرقم. فتاني تالت مرة كانوا يسام وطارق موجودين عنده بالبيت. كمان حكوا شوي بالقصة، ممكن يعني خلال يومين أو يوم ما بعرف. لكن طارق كان جاي بباله فكرة تانية. لكم شو كان جاي بباله. قعد ويسام شوي وراح، طبعا بسبب المشاكل وبسبب إنه مرض فؤاد عند ويسام بالبيت، صار ويسام كل شوي يجي لعند طارق الصبح يجي عنده المساء يجي يعني لما يكون فاضي فمره كان عنده وخلاص بحمل حاله بده يطلع فهون طارئ حول الرقم حول المكالمات على موبايل بيسام حول المكالمات على موبايل بيسام فؤاد يرجع يتصل على الرقم، فؤاد قال له ما حدا حيرد، قال له يمكن انت محظور من الرقم، اعطيني الرقم انا بدي من كمان كان طارق جايب رقم جديد كان مجهزه يعطيه لساره، سارة اتصل من هذا الرقم بعد ما فؤاد عطى الرقم، اتصل من هذا الرقم على الرقم اللي شافه فؤاد بمحادثه الواتس. رن الجوال، استغرب فؤاد، تحمس بده يشوف اذا في حدا حيرد. رن والله رد مين رد هالمره؟ رد وسام فسكر طارق تغري قال له هات صوت وسام وسام يعني بهالاثناء كان يمكن لساته على فشو قال له طارق؟ قال له رجع اتصل على الرقم وطلع على البرندة، قد يشوف بعينه انه حيرين جوال وسام فرجع اتصل طارق وكمان رد الجوال وهالمره بعينه طارق بعينه شاف طارق عفوا شاف وسام عم يرد على الجوال كمان طارق سكر الخط. طبعا رجع ويسام اتصل وما رده عليه. قال له طارق خلاص. خلي الموضوع بيناتنا. لازم نلاقي حل ما لازم تتنزل تتخانق مع جسام. انه هلأ هي اساسا عن ويسام سهوة انت مش لوجه تدور علاقة بنا فانت يعني لا تتخنق معهم. طبعا فؤاد ما هو الشخص الغبي كتير. بعد كمل طارق حكي قال له هذا رفيقك هذا محترم هذا اللي العالم خبايب اتيابها طبعا فؤاد بهاللحظات لساته مجلوط يعني مصدوم من الشيء اللي شافه مصدوم والأفكار عم تمرق بسرعة براسه انه معقول وسام يعمل هيك لسته ما له مصدق مع انه شاف بعينه وسام اللي كان يصالحهم مع بعضهم واللي كان دائما بيناتهم شو صار يعني ما قول يعمل يعمل هيك عم... عم يفكر انه هو متاكد بس انه ليش كثير كانت صابه ال يعني كان منهار كان منهار كثير فشو قال له طارق قال له بكره بس شفته لو يعني بس طارق شاف له ثاني بكره انا بس شفته لو بدي قلت له بدي كسره هذا مور فيه هدا واحد واطي بس ما بدي حدا يعرف بالمشكله انا يعني عم يحكي على اساس من فؤاد، ما بدي حدا يعرف المشكلة، ما بدي العالم تحكي على فؤاد لساته تحت الصدمة يعني عندك عم يحكي وفؤاد هيك عم يعني يسمع بس، طارق كان لسام يحاول يقنعه عفوا طارق هون يبلش كمان بعد الحكي صار كمان بده يقنعه انه يعني يطلق سارة يعني عم يحكي صار لو وسام وسارة، وسام هيك هيك بده يساوي وسارة كمان ما بتستاهل تعيش معه خلاص روح طلقه ما بصير. طي فؤاد صاد وساكن. فؤاد عم يفكر بينه وبين حاله. صار بده هلا يرجع سارة يرجع مرته اكتر من الاول. حسب الغيرة حسب الظلم حس يعني بشيء كتير صعب. قلبه انك سهره. بس ما بده يتركها يعني. خلاص يعني إذا ما كان بده يتركها انه تروح تعيش هيك لحالة اوكي بس انه يتركها لرفيقه. طبعا حتى هو ما خبر يعني طارق. يعني ما عاد يخبر حدا بشيء اللي بده يعني. ف موقفه كمان ضعيف كثير فما له حل غير انه يحكي مع وسام الشخص اللي شاكك فيه اتصل بوسام وقال له بدي اجي لعندك خلاص بدنا نحل المشاكل وبدي رجع مرتي طبعا وسام انبسط بالحكي هذا انه هالمره شو اسمه فؤاد بده يجي لعنده على البيت خبر ساره لا فؤاد بده يجي وعم يحكي هالمره بطريقه تانية هي طبعا ما إذا هي بدأت تطلق بس هالمره فؤاد مثل ما قلت صار في عنده سبب. من هلا صار في عنده حكي جديد يحكيه لساره. بحيث انه يقنعها مشان ترجع فبالفعل إجا لعنده شاف مرته وصار يحاكيها وصار يهديها. وولادنا والعالم وأهلك وأهلي وين بدك تعدي لحالك؟ صدقيني اذا تطلقتي بكره حييجي واحد يتزوجك يمكن ما يكمل معك يمكن يضحك عليكي عم يحكي يعني وعم يحاول يسمع ويسمعها ويسمعها وهو بنفس الوقت بده اياها ترجع يعني هو مو حبا فيها لكن بده اياها ترجع لانه صار مثل اللي بده يمسكها بالجرم المشهود يعني صار بده دليل قوي لانه يعني دليل التليفون ضعيف ممكن ينكر ممكن يحكي اي شيء فقرر يلعب على مرته هو هو يقنعها انه ترفع لا مرته يعني بعد هذا الحكي ما عندها يعني سبب ما يخليها ترجع يعني فؤاد عم يحكي كثير حكي وعم يعود كثير انه شغلات حلوه فبالفعل حملت حالها ورجعت عالبيت. البيت وطبعا هي كمان بدها ترجع مشان ترجع لبيت فؤاد لانه عند فؤاد بتشوف طارق لا هي ما بتحبه لطارق لكن بدها شخص يكون معها اول شيء، ثاني شيء يعني بدها تجاكر فؤاد. فؤاد هو اللي وصلها لهم بإهماله الشديد، بمعاملته، بطريقة تفكيره. فهي قالت لحالة برجع على البيت طالما هو على مصالحني عم يرجعي والعالم رح تقول يعني انه ليش ما عم ترجع؟ فبدي ارجع كمان بنهمل. كمان بين شوف طارق. فرجعت على هي بس هالمره صار فؤاد يعني يراقبها كثير صار يراقب جوالها كثير كل ما حدا يدق لها يشوف مين كل ما حدا يبعث لها واتس بده يشوف مين ف يعني كمان هو عنده شويه غضب اني يعني ما ترك على راحته صار فورا يراقبها وهي حاسه انه هو انه هو عم يراقبها يعني كل ما رن جوالها بيجي بيطلع وطارق عم يروح ويجي واحيانا طارق بيصح له يحكي معها فقالت له يعني قامت له يا ما عم بقدر احكي معك ابدا لانه على طول الجوال بايده او لما حدا يدق لي حدا يبعث لي هو بيشوف الرسالة قبل ما انا اشوفها بده يساوي طارق بهالحاله؟ ما عم يحسن يحكي معها يعني فؤاد حتى لما يكون برات البيت قاعد عم يراقب ظهورها اتصل فيها مثلاً وخطة مشغول يرجع على البيت ويشوف بهذا الوقت مع مين كانت عم تحكي فمرة من المرات اجت طارق وطبعاً دوما ما ينتبه فؤاد عطاها جوال في رقم في شريحة فيه مشان تحكي معه عن هذا الرقم في حال إتصل فؤاد لحيرن الجوال تبعها إن كان عم تحكي على الجوال ولا خلاص صار فيها تحكي براحتها لا ظهورها لا يعني هي أنا متصلة الآن ما انا أونلاين خطا مو مشغول فصاروا يقدروا يحكوا مع بعض على الجوال الثاني وفؤاد طبعا مو حاسس فؤاد شاكك بوسام اصلا بس مع هيك فؤاد شاكك يعني انه نو... انه لسه في شيء يعني صحيح يعني ما عم يلاقي عليها شيء بس شاكك هو فبلش يسالها يعني ما قدر يلاقي شيء على الموبايل بلش يسالها يقول لها انت ما مين بعد ما رجعت الفترة إلا في شخصا تخونين يحكيلي لي ما راح أعمل لك شيء يحكي لي يوبيني. طبعا هي مستحيل تحكي له فآخر شيء من كتر ما يطلب مننا إنه تحكي وهي ما تحكي وتصير مشاكل فمرة صارت مشكلة وقال له والله إذا اكتشف إنك عم تحكي مع حدا راح حياتك كتير هو يعني كتير مأهور يعني وحكاها على هي وعم تحكي لطارق قالت له والله عم يقول لي هيك انه رح اذا عرف ما عم بحكي مع حدا. فطارق مثل ما قلت لكم من كثر ما انه شخص هيك ابن حلال قال لا. اذا او انت حاكي وخليه هددك لما يهددك سجلي له سجلي له صوته وهو عم يهددك لانه هون التهديد باوروبا مثله مثل القتل. يعني طارق شو بدي احكي عنه معه؟ مو بس خان صديقه مو بس حاول يعمل يعني مشكلة له وسام وبعده عن صديقه الثاني مو بس أخذ له مرته أو بده ياخذ له مرته لك كمان بده يحبسه يعني بده يزيه حتى يعني كأنه صار بده ياخذ أولاده بده ياخذ كل حياته مع أنه فؤاد ما كان كان شخص منيح معه وكان شخص محترم ووفي لإله يعني كان يعتبر مرض طارق مثل أخته لكن طارق كان هيك سبحان الله في عالم هيك وفي عالم من هيك في عالم منيحة وفي عالم عاطلة فأنا هلا يا جماعة تعبت شوي ورح أكمل لكم القصة أو رح أعمل القصة في تاني بتمنى إنكم تعملوا إشتراك بالقناة وتفعيل جرس الجرس حتى لما نزل الجزء الثاني من هاي القصة تقدروا تتابعوها هي قصة واقعية صايرة هون بالسويد وعم بحكيلكن ياها طبعا بإختصار احيانا بحكي بإختصار احيانا بحكي, باختصار. أحيانا بحكي فأتمنى منكم إنكم ما تملوا مني لأنه أنا شوي عم بنسى شوي عم بتذكر ف... ما لكم إشتركوا بالقناة وأنا إن شاء الله عن قريب بهذا الأسبوع حنزل الجزء الثاني من القصة.